هل يجوز للمرأة أن تتزين لزوجها بوضع المساحيق الصناعية والأصباغ على وجهها من أحمر وأخضر وغير مما تصنعه الكفار وغيرهم وإذا جاز ذلك للزوج فهل يجوز أن تصنع ذلك عند صلاتها من باب التزين قبل الدخول في الصلاة؟ لها أن تتزين لزوجها بما الله من ملابس وكحل وما تشربه وجهها من أشياء مساحيق يحصل لها نور في الوجه ولكن بشرط لا يكون فيها ضار اما اذا كانت المساحيق ومشاكل يقولون يضر ويترتب عليه رقعا في الوجه وسواد في الوجه واثار شنيعه فلا يجلع اما اذا كان شيء يزول في الماء يزول ويزول الماء ولا يضر فلا باس لكن يقول لنا بعض المقصين يقول لنا بعض المتعلمين ان قد يوجد في المساحيق هذه اشياء تضر الوجه وتكشبه ربعا سوداء وهلأ لا هذه الذي تكشبه كرها هذا السماح أما إذا كان مثل الطابول السدن ومثل أشياء من نوم أو ساخن ولكن في ناس يعرفون السيئة أنا لا